Так, терна рятувальниця Наталя, Тяжола долає смугу перешкод. Біжить у спецодязі та з балоном. Вага пожежного спорядження майже 20 кг. Дистанцію пробігає за 3 хвилини 10 секунд. Смуга передбачає собою підйом на четвертий поверх такої спеціальної тренувальної вежі. За спиною у нас балон із тисненим повітрям. Дихають спортсмени через якраз те повітря, тобто повністю герметично одягнені в спеціальну маску. Потрібно перемістити кайзер, таку металеву балку, яка важить 70 кілограмів, чи 75, молотом на відстань півтори. Останній етап, він є найважчим, особливо для дівчат, тому що потрібно транспортувати потерпілого, вага якого 80 кг. Наталя Тяжола розповідає, спортом займається понад 10 років, а в пожежно-рятувальній частині працює майже 2 роки. Якби мені хтось сказав, що я буду зараз давати інтерв'ю, розказуючи про те, що я зайняла в таких складних насправді змаганнях для себе особисто якесь призове місце, то я б, напевно, не повірила. Е, ніколи не в школі фізкультуру прогулювала. В інституті прогулювала. Часто бігала, стрибала, щось там робила, таке для фігурки, для інстаграму. А потім якось поїхала на перші любительські комерційні змагання і так подивилася на тих дівчат, які перемагають, подумала… Я теж так хочу. Я хочу теж так і почала тренуватися. потім одні змагання, другий, третій, одне за одним, так вже пішло і все, не спинити вже. Загалом у Дніпрі змагалися 17 пожежних команд України, каже Наталя Тяжола. Розповідає, їх проводили у форматі Firefighter Combat Challenge. Це американська програма тренувань для пожежників. Зараз Наталя Тяжола готується до змагань. Каже, вони відбудуться у вересні в Києві. сьогодні «Я вже почала тренуватися, я вже пробігла такий легенький відновлюючий крос, але до кінця тижня у мене ще не буде силових навантажень, а вже з понеділка ми почнемо підготовку. Подивилася своє відео, бачу свої помилки, знаю, над чим працювати і буду якраз намагатися їх виправити». Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.